«По суті нічого, тільки один світер і так кілька кофточок. І паспорт. Більше нічого. Життя, Жизнь. Жизнь, головне, що ми взяли. Це точно». Це всі речі, які Анна встигла взяти із собою. З Маріуполя жінка виїхала з трирічною донькою та подругою. Розповідає, у рідному місці залишились батьки. Ну, «Просиділи ми в підвалі дві неділі точно. Без света, без газа, без ничего вообще. Ну, как бы мы готовили на костре, но это было очень вообще опасно. То есть везде, я не знаю, ни на секунду, наверное, не замолкали снаряды эти. Это вообще какое-то зверство. Так пришли кто-то и. Забрали все, что было у людей. Планы какие-то на жизнь. Только нач... ну, я там только планировала -то начать свое дело, там, заниматься чем-то. И тут пришли и забрали это все. И дома, и вообще. Жизнь придется начинать заново. Но я очень благодарна Богу за то, что я просто выжила. Потому что... Ну, з цього ада, який там був, там взагалі ну, нереально було вибратися. В їдальні церкви обідає жителька Маріуполя Ірина. Жінка приїхала з двома онуками, каже, разом. 19 днів просиділи в підвалі. Ями і просто збрасують людей. Просто збрасують в ями людей. Це добре, нету такої жари, що вот собаки потім будуть тіла розтаскивати, запах. Це що таке? 21 вік. Что это такое? Кто это объяснит? Рука трусится. Я не могу, мне многие говорят, бабушка, а что у тебя рука трусится? Где бы не останавливались здесь люди с пониманием, пусть их Бог благословит 30, 60 и 100 крат. Всем огромное спасибо. Я вообще думала, что нас поселят и располагайся сам, что хочешь. А тут приютили, еду, вещи, что хочешь, то и бери. Якби теж була тут тиха, я б навіть залишилася. У церкві для людей облаштували три поверхи. Їм дозволяють залишатись разом зі своїми тваринами. Орина, яка приїхала з Маріуполя разом з батьками, привезла із собою кота. Якби я його залишила, то я, то я б сама залишилася. Я його люблю сильно. Загалом протестантські церкви Тернополя за день можуть прихистити до двох тисяч людей, каже керівник координаційного штабу цих церков Іван Гонтар. «Вже сьогодні, там, через 25 днів, ми відчуваємося все більше і більше, хочуть тут залишитися. Таких людей, розуміючи, що Тернопіль – це така вузлова ланка, ми намагаємося рухселяти по області села, районі, центри. Ми знаходимо там помісні церкви, ми просимо, щоб вони знаходили будинки. Тому ми справляємо, чому. Якщо ми тут залишимо їх тисячу місць, завтра приїжджає евакуаційний поїзд. Ми не зможемо його прийняти. Тому наше така прохання, умова, пропозиція залишається тут максимум на 2-3 дні. Тому сьогодні ми знаходимо і партнерство, де це є Голландія, це є Німеччина, це є Румунія, це ті ці країни, де автобуси, ми приїжджаємо туди, і там регіональні церкви, вони там приймають, допомагають. Вони пообіцяли нам підтримку їх однозначно до кінця квітня. Далі ми просимо їх, щоб вони або продовжували або роботу Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль